Tericianu anunțul lovituri devastatoare pentru Claus Iohannis. Președintele Senatului, Celin Popescu Tericianu, a explicat ce prin modificările preconizate la legile siguraniei naionale trebuie limitate atribuțiile Președintelui i-a dat ca exemplu mandatele lui Traian Vesescu, situaie care ar fi condus la abuzuri ale SRI. În momentul de fapt nu putem să discutăm despre un proiect legat de modificarea legilor securitcii pentru ce ceea ce s-a hotrât în momentul de fapt este crearea Comisiei Comune de Elaborare a Modificrilor pe legile securitcii. Este evident ce legile securitcii naționale sunt de sublinie răite. Ele fiind elaborate la începutul anilor 90. S-au produs o serie de modificări de securitate. Trebuie să adaptăm aceste legi la realitățile cu care ne confruntăm, la pericolele hibride, la problemele legate de atacurile cibernetice, de cea cred că ce era timpul să pornim, să facem aceste modificări acum. Ce aceste modificări vor afecta într-un fel rolul unora dintre instituțiile statului. Vom vedea. Ceea ce este foarte important, sigur, problema legat de securitatea națională nu este o problemă care se țin de o singură instituție, trebuie o colaborare între instituții, trebuie să existe, dacă vreți, în arhitectura instituțională sublinierei constituțională respectul pentru ceea ce numim controlul sublinierei echilibrul reciproc al puterilor. Dar eu am pledat de foarte mult vreme pentru a considera organizarea sublinierei arhitectura constituțională a României cât mai aproape de ceea ce definim ca republic parlamentar, a afirmat, Tericianu, la Palatul Parlamentului. El a adus ca argument acest lucru ar fi necesar. În condițiile în care în perioada cât a fost presubliniere din Tetraian Besescu a luat amploare fenomenul existenței multiplelor protocoale încheiate între serii sublinierei alte instituții din sistemul juridic. perioada presubliniere dintelui besesc cu prea multe puteri au fost acumulate în mâna unui singur om sublinierei am văzut care au fost derapajele sublinierei excesele de putere grave care s-au produs în acea perioadă pentru care presubliniere dintele poartă o responsabilitate imensă. Ceea ce vedem astăzii protocoale între instituțiile statului, procuratur, servicii de informații care au funcționat în anii trecuți sunt consecin ca acestui mod de a vedea exerciciul puterii sublinierei crece, a sublinierea acum toate celelalte ceri în Europa. Se bazează pe un model care este cel al republici parlamentare, în care există un singur executiv subliniere în nu două centre de putere executiv, trebuie să ne gândim sublinierei. Noi sigur ce Constituția noastră introduce o serie de elemente suplimentare care dau subliniere i pre subliniere atribuții largi. Dar vreau ca prin ceea ce facem în continuare-continuare să ne gândim să ISNVCM ceva din experiența nefericit petrecută în cele două mandate ale presubluierei dintălui BSS cu sublumiere ISG zimposibilit de e între puterile statului, a completat subliniereful Senatului.